Марія Ската мы морене ключ кробореться среди домы Рідна матір встрічає, сином своїм розмовляє, де Сина матір подивився, і сльозами залив. Бутина моя, десь я збираюся. Oh